В інфекційному відділенні однієї із лікарень Хмельницького медики фіксують значне зменшення пацієнтів із COVID-19, розповідає головний лікар закладу Олександр Костюк. Якщо порівняти минулорічний спалах COVID-19 і в той самий проміжок часу, який є на сьогоднішній день, то це значно менше десь відсотків на 90. На сьогоднішній день знаходиться в межах 10 пацієнтів на лікування з COVID-19. Переважна кількість пацієнтів, які поступають, це пацієнти невакциновані і пацієнти більш старшого віку. Лише 8% віднаданих під лікування на COVID-19 ліжкомість наразі зайнято ще в одній лікарні Хмельницького, розповідає її директор Валерій Гарбузюк. Суттєво скорочений фонд ліжок, з 300 ми зараз працюємо тільки на 25, тому що немає такої потреби. У нас це відділення повністю ізольоване, в минулому це було відділення малоінвазивної хірургії, зараз це відділення коронавірусу. Повне обмундирування всі засоби відвідуального захисту, де засоби все отримуються, пацієнти отримують лікування, їм потрібне, працівники отримують доплати. Валерія Гарбузюк каже, на лікуванні у медзакладі знаходиться всього чотири пацієнти. Це ті пацієнти, які потрапляють до нас навіть не з вулиці, не від сімейних лікарів, не з швидких допомог, а саме переміщення з наших відділень. Тобто, в хірургічному відділенні знайшли коронавірус, чи в неврологічному, чи в ревому відділенні, в будь-якому, і ми їх поміщаємо до нас відділення. Хмельниччина вийшла з червоної епідзони, каже генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. Постанова Кабінету міністрів є 26 березня, де п'ять областей, в яких була червона зона, переведені в Помаранчеву у зв'язку з військовим станом в держави, який у нас є на сьогоднішній день. Менше почали уваги звертати на ковід і, звичайно, що, в тому числі і в нас в області. Ковід нікуди не дівся, але робота, яку робили, звичайно, в деяких рамках воно трошки призупинена. За словами Микола Габрикевича, щоденно на Хмельниччині фіксують біля ста випадків захворювання на COVID-19. Штам, який є, він переноситься в не такій важкій формі, як і був раніше. Захворювання триває. Практично щоденно біля 100 до двісті нових осіб з'являється хворих. Ну, і смертельні випадки теж. Є не так багато, але в є. Ну, і лікарні наші заповнені на сьогоднішній день 183 пацієнта. І хворих дітей в нас також є 183 дитини хворих є на сьогоднішній день. Вакцинація не припиняється, вакцинація продовжується. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.